وهران وهران روح خساره عجروا منك ناس اشطاره يا وهران ورح خساره عجروا منك ناس اشطاره قعدوا في الغربان بن ماكي بندريس عندي أكثر من ثلاثين سنه في فرنسا متزوج وعندي عندي صغار، نعمل <hesitation> باتيمو ديكورات ديكوراسيون و هنا في نيس في جنوب فرنسا، سعاد بس قبل ما لفرنسا لهنا كيفاش كنت تعيش في تونس؟ والله في تونس يعني كل تونسيين لي زاني كتروفان لي زاني كتر بديت نخدم خدمت شويه في معمل يصنع كل الأدوات الطبية خدمت فيه شوية وبعد مشيت عادة عام مينيتار متعاي في تقريب 85-86 وبعد المينيتار قررت بش نخرج للخارج وخرجت مشيت لفرنسا من تقريب 87 من 87 وأنا هنا إلى يومنا هذا ساعات بس شنو يعني شنو السبب ولا شنو اللاكت ولا يعني شنو المومون اللي خلاك تهز لافاليز نتاعك وتقرب تخرج من والله هذا سؤال تسال لي قبل وجاوبت عليه والله سبحان الله وكان الانسان يوحى اليه سبحان الله انا وقت اللي شديت المنيتار مشيت صغير للميليتار وفما نقطه ما ننساهاش انا مشيت للميليتار وانا ناقص شهرين على 20 سنه يعني هجمت عليهم بالزوزوني مشيت للميليتار. ناقص عشرين على عشرين سنة آه وكاني حاسس أمور اقتصادية وانا صغير آه عندي حب التطلع وعندي حب نشوف الآخر كيفاش يعيش في العالم هذا اللي هو خلاني ما نجمش نقعد في تونس انا صغير وفكرت انه ممكن ناس وكاني فهمت لي ما عنديش مكان في الوقت هذاك في البلاد هذا اللي خلاني ممكن عشت العام ولا العامين اللي يعني كل متأزم شويه حالتي النفسيه متأزمه شويه يعني ما عادش نحب نقعد على اللي انا راه فيه يصير في العالم وخذيت القرار يعني خذيت قرار ياي يعني وانا صغير يعني حتى من الوالد نتاعي ما حبش المرولة الوالد نتاعي ما باش قال صغير وكيفاش باش يمشي واحد وبعداش رغم كان عندي الوالد صعيب الله يرحمه وانا وصغري وصلت اقنعته إقنعته وفما نقطه منساش أنا الوالد اقنعته باش فهمت لي انا اقنعت الوالد مشا معايا المطار ووصلني المطار. مشى معايا المطار ووصلني وهذا اخر نهار اللي فيه الوالد، وصلني للمطار وفا بناتنا وبعداش توفى الوالد وانا ما حضرتش عليه. على ما جيت لفرنسا سي عبد الباسط يعني كانت كما كنت تحلم بها ولا كانت عندك صعوبات؟ والله الصعوبات سؤالك يعطيك الصحة في السؤال هذا سؤال في مكانه، الصعوبات صحيح جاتني صعوبات، جاتني صعوبات بالقدال يعني انا مرولة حصلت تحصلت على أوراق كتلميذ. بكري كانساله يعني مشيت لكوليبر في, في نيس وعطاوني الورقه ومشيت لكوليبر بعد تقريبا عام قالوا لي انت ما تقريتش يعني ما عنديش المويه ما عنديش فلوس باش نخلص لكوليبر راني يعني مشيت عملت انسكريبسيون يعني تما بيدونت سيغولي ريدير و وفاقوا بيا في النهار هذاك بالذات اللي يعني ما عادش عندي وراق الوالد توفى وبعد هذيك عانيت تقريبا 6 سنين 6 سنين ما غير وراق قعدت الست سنين هذو جات جات صعوبات كبيره ليانا من من ناحيه سياسيه تاع فرنسا نثبت انا كان وزير الداخليه شارل باسكوا وكانت الامور علينا صعيبه حتى بشي دي بانيك واحد في شانتي ولا حاجه ما يحب حتى حد يزر يسكو يخدمك والله خدمت أنا في خدمت برشا خدمه صغار خدمت في مرشي تاع خضره خدمت في مع واحد اخر تاجر زيتون تاجر كبير يجيب الزيتون من اسبانيا خدمت مع تجارة دبرت راسي الحمد لله أنا الحاجات اللي هي صعيبه في فرنسا ان الانسان يكون يكونش انا ما كنت اجتمع، انا استقنت وكنت متخبي حتى من مشدال ومن وانا بلا شوراق احترمت نفسي وتنجح تقول الدنيا احترمتني وقعدت ست سنين ونص بلا شوراق حتى ربي نام والحمد لله كيفاش اخترت بشويه تخدم والله يشوف، هو تو الانسان وقت اللي يجي ونقولها بكل صراحه في فرنسا اللي ما عندوش باكالوريا يجازف حاجات اكبر منه لانه ما تقدم القدم انا مانيش متحصل على الباك في تونس اا هزرت روحي في المرايا وسالت نفسي من شكوني انا واقتنعت بنفسي قلت احسن حاجه باش نسلك في فرنسا اني لازم ليني نتعلم صنعه ومشيت تعلمت صنعه وغدت فيها دبلوم اصلا عندي دبلوم ديتا عندي انا يعني ديبلوم متعرفه بيا البريفكتير تاع نيس اللي انا بانتر باتيمون. في فرنسا بصفه عامه ماهاش مربوطه بانسان عنده باك بليسكات 4 ولا متحصل على ماستير ولا دكتوراه ولا الـ الـ الـ الامور الاجتماعيه في فرنسا تنجم تقول فما تقريبا تقر تقرب لبعضها وفما مثال اخر يقول لك ما فماش سو انه يكون استاذ في, في في فاكولتي ولا في ليسي ولا يكون بانتر باتيمو يعني ما فماش حتى فرق في, في الامور الاجتماعيه ممكن فما فما بلدان اخرى مع كامل احتراماتي لهم انه ينجم يترتي لك يقولك فلان دهان يعني بانتر عندهم هما حتى شيء يعني حاجه قويه بالعكس انه الحياه الاجتماعيه مو الكل باش نعاونوا بعضنا انا نستحق الاستاذ والاستاذ يستحق ولا الجنرال الفكره يقولك احنا يعني ما كان خدمتي والا فما فكره اخرى يقول لك انا مثلا عندي شهاده عليا وتاق في حياته فما اللي وصل حتى 45 سنه في حياته هو عنده شهاده عليا وما قدمش يعني وقت الانسان يغلط 45 سنه وقت اللي تحصل على شهادة عليا نتاعو هو عمره 28 لو كان نحسبوه نلقاوهم 12 سنه تقييما ضياع هذه زاده غلطه اخرى الانسان إن ممكن شهاده عليا ما تهربش منك كامل احتراماتي يعطيك الصحه خلطت للشهاده العليا والله صافي ان جرون بليزير لكن تفسع لك من حياتك يعني تخسر من حياتك 10 أو 20 سنة لكي لا خدمة أخرى أه صعيبه شويه المرأة والأولاد ولادي يضل بعد ما انا جيت يظهر لي جيت انا قبلهم و انتغراسيون انا عشتها وانا عشت انتغراسيون يعني تنش تقول انتغراسيون صحيحه ماسيش انا صغير وحصلت على الوراق وعشت لعندي لابو لأم هنا نام عندي حتى حد تعرف اللي باش على حاجه ما اللي انا كنت جوار تعفوت ولعبت هنا في نيس ولا انتغراسيون تاعي كانت صحيحه انا الى يومنا هذا الحمد لله بعمري ما دخلت بوست بوليس ونعم بالله الحمد لله تنجم تتصل بالقنصلية تو يعني عندهم ات ات يعني تأشيرة على الناس كل يعرفوا الناس كيفاش تعيش في نيس اه نظافتي هي اللي خلتني اه يعني ربيت ولادي انا والمدام اه الحمد لله رب العالمين، نظافتي في الحياة هي اللي خلتني ما لقيتش صعوبة بالكل وما فكرتش، يعني جبت زوز ولاد الحمد لله ربيناهم بطريقة اوتوماتيكية احنا في, في دار نعيشوا تونسي 100% في هذه يعني الحاجة باهية انه في دار نعيشوا تونسي. ما نعيشوش يعني نعيشوا عربي بصفه عامه يعني في الدار نتكلموا بالعربي ناكلوا عربي وكل شيء وبعد اس انتغراسيون ولادي انا في القرية نتاعهم في كل شيء عندي زوز ولاد ها واحد شاء الله صنا البكالوريا وعندي واحد عام جاي في طوله زعما في ان شاء الله انا لعبت فتره صغيره تقريبًا قيدت ميم وبعد بعد ما حبش ونسبت اتوقت الوالد حتى اعطاني فريحه خاطر حبيت نشد اصيح وقعدت نلعب يعني في مزال جميل يعني الكره ماشيه غريبه على جميليه ومازال جميل كانت مدرسه للسيابي قبل يظل هذا تاريخ تاريخ مي يبدله حتى حد كي جيت لهنا هيك والله مره يعني تعرفت على انسان قلت له انا راني نلعب الفوتو وكل شيء اعطاني اسم كلوب مشيت معاه بعثوني نور مارسيليا عملت فازيت ميديكال في مارسيليا ومن وقتها تلقت مسيرتي الكرويه ولعب تقريبا اكثر من 11 سنه مع فريق جمعيه بورتوغاز في نيس قعدت معاهم تقريبا 11 سنه اولادك ورثوا منك الغرام هذا بالكوره المره الاولى كي كانوا صغار بعداش ما حبوش عندي ولد تويكا في يعمل ساد سبور وباسكيت وصغير لعب بزاف هزيتو قيتو في الفوت في نيس وما ما داومش ما ما حبهاش لأنو الوقت، الـ Circonstance أون جينيرال مهاش كيف كيف. زعما هذا في عدم الملكية تقضيه؟ لا، أسمع. ما قصيدة مدح. معنتها وي... مفعول قوي اللي نعرفو. يقول معنتها الناس كبار، عايش ولدي سيب علينا يا خويا، ما ما تعاونش. ما تكفش يا أخوي بيتك عليش مش تطر روحك ونحبوك ونحبوك الخيلة في ساعة ساعة الإنسان في حياته يكون عنده زوز أم مات. فما أم ولدته للحياة ورباته وردته وراجل كبرتو وفما أم اخذت عليها اليد وكملت رباته وكملت كبرت أنا عندي أمي في البلاد ربي فضلها لي وإلا كان وصلت للي أنا وصلت قدام التو في الكاميرا رو كل من الوالدة كيفاش ربات هي والوالدة غيرها. وجيت النيس. النيس بصفة عامة أمي ثانية بكل صراحة خاطر وقت اللي نعدي أكثر من ثلاثين سنة في نيس ونوصل للصحة اللي أنا فيها تويك ونوصل اللي أنا فيه اليوم أنا أكون فخور بنفسي بكل صراحة أضافت لي برشا حاجات نيس في حياتي أضافت لي أكثر من برشا أكثر أكثر من برشة حاجات لكن البلاد هي هي البلاد ما نجموش نحي الناحي... ما نجمش نساني نحي آه... هو توي كان اليوم راني نسجل معاك آه... اسبوع الماضي يعني كنت في تونس مشيت على اربع ايام بزوره الوالده وزرت بلادي مهما تكون تكاليف مهما تقول على البلاد قول اللي يحبوا يعني انا أشوف سياسه لا حول ولا قوه الا بالله تلزم عندنا ما تورينا لكن آه... احنا المواطنين اللي توا غايبين على البلاد يعني نجم نقولوا غايبين لكن انت ماناش غايبين احنا يعني انا نروح بالمرتين ثلاثه في العام لكن حبنا للبلاد ميم تكون لاديكراسيون 100% نحن اي انا من نجمش نحكم على اي انسان على اموره الاجتماعية لكن اش نقول نقول راهو للتوانسة خاصه الشباب اللي عنده طموح باش يجي للغرب يحاول كيفاه يجي للغرب بطريقه قانونيه راهو الحرقان بعمره ما كان مبرر خاصه لعذاب الامهات ولعذاب والله حتى اللي نحنا كي الناس يعني بالناس كلها نبحر شيء اسف ننصح الشباب انه حتى لأمور الاجتماعيه يعني متدهوره انا معاه ونحترم الامور هذيا لكن راه الحرقه بعمري ما كانت من برا ما كان الحل الوحيد. وهران وهران رحت خساره أجر منك ناس شطاره وياه يا وهران I'm in